αρχιτεκτόνικε μέρο στο δεύτερον. 1. Ο γοτσικό τρόπο 2. Ο ρωμανικό τρόπο 3. Ο παρόχαιο τρόπο 4. Ο κομχωηδέε τρόπο το ροκοκό 5. Ο ανθερό τρόπο 6. Ε εκφορά χε θουρίς προεξοχές, επτά, εδωκός, οχτώ, τοξίλον, εννέα, ε πλύνθος, δέκα, άμμοκονία, ε λιθόκολα, δώδεκα, τριακαίδεκα, το σανίδιον θυρίδος, το περιβάσιον, τεσσαρακαίδεκα, ο ουρανοξούστε, πεντακαίδεκα, το επίγειον οικοδόμεμα, έκαιδεκα, το υπογειον οικοδόμεμα, επτακαίδεκα, έσυναφές οικία. Χε, με ζώ το